خير يا الحبايب ابقى ولا خير يا الحبايب نو ابقى ولا خير يا الحبايب نو في وائل الغربات والجِغل عرشينو ابقى ولا خير يا الحبايب ابقى ولا خير يا الحبايب نو ابقى ولا و نضربك و ترجمة ترجمة نانسي